සක් යාලුවනේ. ඉතින් අද ඕගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ Akisha Education YouTube එක්ක. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට අ වැදගත්ම වීඩියෝ එක. 7 වසරට තමයි. 7 වසර තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් ඉතින් මේක ගෙනාවේ 7 දෙවන පාඩම. ඕගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා 7 දෙවන පාඩම ස්ථිත විද්‍යුතය ඉතින් සමහර යාළුවන්ට මේක අමාරු වෙන්නේ නැති. සමහර යාළුවන්ට මේක ලේසියිනේ. ඉතින් මේක අමාරු යාළුවන්ට බැලුවා මාර්ම ලේසියක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ස්තිති විද්‍යతే කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ස්තිති විද්‍යతే කියන්නේ යාළුවනේ පිළිමැදීම නිසා. যাও වෙමතු පිට හට ගන්න ස්තිති විද්දුත් ආරෝපණ වගේ තමයි අපි ඔගොල් බලද්ද මොනවාද මේ ආරෝපණ කියන්නේ ආරෝපණ වර්ග දෙකක් තියෙනවා යාළුවෝ ඒ දෙක තමයි යාළුවනේ ධන ආරෝප සහ ඍණ ආරෝපිත ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ ධන ආරෝපණ අපි බලමු ධන ආරෝපණ හදාගන්නේ කොහමද? අපි විසින්ම ධන ආරෝපණයක් හදාගන්නේ කොහමද? ඉතින් ධන ආරෝපණයක් හදාගන්න නම් ඕගලන්ට කරන් දෙන්න. ඡේද දෙයක් අරන් ඡේද දෙයක් dara වීදුරු දණ්ඩකින් පිළිගන්නවා. ධන ආරෝපණ ඡේද දෙයක් අරන් වීදුරු දණ්ඩකින් පිළිගන්නවා. ඡේද දෙය වීදුරු දණ්ඩින් පිරමැද්දාම ඒකේ හටගන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න ඉතින් සේවදරෙද්දෙන් අ වීදුරු දණ්ඩ පරිමද්දාමයි දන ආරෝපණ හටගන්නේ. එතකොට වින ආරෝපණ හටගන්නේ ආලුවනේ. එබනයිට් දණ්ඩ තියනවනේ. ලොම් සහිත රෙදිවලි එබනයිට් දණ්ඩක් පරිමදින්ද ඕනේ. ඉතින් එබනයිට් දණ්ඩ පරිමද්දාම ඒකේ හටගන්නේ ඍණ ආරෝපණ. ඉතින් අපි දැන් අ දාන්නවා දැන් අපි බලමු දැන් ඔය ආරෝපණ වර්ග දෙක අපිට සිම් පෙන්ඩ් නැ තියෙන සිම් පෙන්ඩ් නැ Então කොහොමද මේ විශ්ලිත ආරෝපණ අපි බලා ගන්න කොහොමද මේ වගේ ධන ආරෝපණ හදගන්නේ කොහොමද ঋণ ආරෝපණ හදගන්නේ ඒවා හදු හදා හදා ගන්නද අපිට තියෙනවා උපකරණයක් ඒ උපකරණය තමයි විස්තුත තමයි යාළුවනේ වarneපත් විදුත් දර්ශකය හරි අපි බලමු දැන් කොහොමද කවුද මේ ස්තිති විද්‍යුතය කියන එක හොයාගත්තේ ඉතින් මේක හොයාගත්තේ යාළුවනේ විද්‍යාඥයෙක් ඒ විද්‍යාඥයාගේ නම තමයි යාළුවනේ විලියම් ගිල්බට් විලියම් ගිල්බට් කියන විද්‍යාඥයා තමයි ස්තිති විද්‍යුතය සම්බන්ධ කරුණු හොයාගත්තේ ඉතින් එයා ඕක හොයාගන්න මුල් වරටම පාවිච්චි කරපු ද්‍රව්‍ය තියෙනවා මුල් වරටම පාවිච්චි කරපු ද්‍රව්‍ය ටිකක් තමයි ඇම්බර් කැබැල්ල. ඇම්බර් කැබැල්ලක් කියන්නේ ආලුවනේ රබර් වගේ එක තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ අත්පොතේ තියෙනවා ඊළඟට හොයාගත් ඊළඟට එයා යොදාගත්ත මිහත් සේද රෙස්දා. එයා ඇම්බර් කැබැල්ලේ සේදරෙද්ද ඇම්බල් කැබල්නේ පිළිමද පිහාටුව ළඟට ලං කළා විතර ඒක පිහාට ඇදුණා ඒකට ඇලුනා ඉතින් මේකදී අපිට පැහැදිලි වෙනවා එතන ආරෝපණ කියලා හරි දැන් අපි බලමු ස්තිරි විද්ද ආරෝපණ වල යදී කියලා ඉතින් ඒ වගේ තමයි යාළුවනේ ඕගොල්ලෝ හොඳටම ගන්නවා අකුණු අකුණු සර වැඩි ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔගොල්ලෝ අර හිසකෙස් බෑන අරගෙන ඔගොල්ලෝ හිසකෙස් වල පිටිමෙදලා මේ ඊට පස්සේ ඒක පොඩි පොඩි පොරි පොරි පොරි කොළ කෑලි වල ලම් කරනව ඒවට ඊට පේනවා මේ කොළ බලමු ජීව විද්‍යත් දැක ගන්න පුළුවන් අවස්ථා දැක ගන්න පුළුවන් අවස්ථා කියද්දි අපි උපකරණ ගැන මුලින් කතා කරලා එමුකෝ උපකරණ කිව්වහම අපිට මුලින්ම හම්බෙන්නේ ඡායා පිටපත් යන්ත්‍ර ඒ කියන්නේ ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් ෆොටෝකෝපි මැෂින් ඡායා ඒ වගේ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ තමයි යාළුවනේ ඔය ආරෝපණ අපිට දැක පුළුවන් ඉතින් හරි අපි දැන් ගොඩක් දාන්න. ඉතත තව එකක් මම මුලින්ම කිව්වා. මුගක්. අර අකුරු senyawa දෙයින් පිළිබද. අකුරු senyawa වැඩිමේදී ස්තිරි විද්‍යුත් ආරෝපණය ලින්ච් කවුද අලුනේ බ්‍රෙන්ඩන් ෆ්ලාගි ටෙරික් ද කියලා. හරි, අපි දැන් ගොඩක් දේවල් දන්න ආයෙ. අපිට තව මේ පාඩමේම කොටසක් තියෙනවා. මේ මොකක්ද? ඒක තමයි දාරිත්‍රක. ඒ දාරිත්‍රක පාඩම අපිට මේ කොටසෙම තියෙනවා. ඒත් අපිට මේක දැන් කියන්න විදිහක් නැහැ. මොකද වීඩියෝ thinking අපිට මේක අනිත් දවසේ මේකෙම මේක දැනට නතර කරනවා මේ අනිත් වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු හැබැයි ඔයාලා දෙයක් කියන දේ මේකේ අනිත් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න ඕන නම් subscribe කරලා වෙනවා නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට මගේ අනිත් වීඩියෝ එක හම්බෙන්නේ නැති වෙයි මොකද ඒක හොයාගන්න අමාරුයි ඔලු subscribe මගේ ධාලිත්‍යක කියන පාඩම ඇවිල්ලා කියලා ළවා板 අිදින් වෙන් ේපැන විල වීපන ඾දේේ අෙන පින් වෙන් වන් ලට් ස් මකගrix දැල්